Nagyon-nagyon hát sok változást hozott az életemben, ugye ezen. Tehát az volt a teljes 180 fokos fordulat, hogy gyakorlatilag egy, az életmódban, táplálkozásban, mozgásban, hát újra kezdtek úgy, úgy felerősségnél. Tehát nagyon-nagyon erős, túl telknyúlt ember voltam, de fantasztikus élményben volt nekem ez az egész program. Ugye ez a csodálat az, csodál, az életemben.